Kisgéd is? Milyen? Csajod is? Milyen? Alid is? Milyen? Pijad is? Milyen? Szobád is? Milyen? Kocsid is? Milyen? Házad is? Milyen? Hiteled? Milyen? Sokakamat csurid is? Milyen? Főnök is? Milyen? Bugad is? Milyen? Azt tudom milyen. <hülhogy> fotót is? Milyen? Delód is? Milyen? Polód is? Milyen? Hajad is? Milyen?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 Hajad is pihanak, ajad is pihenak, ajad is pihenak, ajad is is is milyen milyen szép, nem milyen vicces YouTube volt, milyen sokászed, milyen, üres, lelked, milyen, sötét, szíved, milyen hideg, életed, milyen, nincs écvég. Hajad yeah, yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>